گائیز آج ہم بنانے لگے ہیں میکرونی تو گائز میکرونی میں ہم نے سبزی صرف मिक्स آلو مکس کیے اور شملہ مرچ ہم مارکیٹ سے لانا بھون گئے تھے ہمیں وہی مکس کرنی تھی شملہ مکس کرنے سے से काफी اچھا ذائقہ آتا ہے اور کافی بیوٹیفل شملہ مرچ اور और یہ دونوں آپ نے لازمی مکس کرنے تو گائے اس کو ریسیپی کو سب سے یعنی بنانے کا جو سب سے طریقہ ہے تو گائے سب سے پہلے آپ نے ایک برتن لینا ہے اس میں آئل آپ نے ڈال دینا ہے گائے برتن میں चिकन साफ آپ نے سب سے پہلے چکن صاف کر کے اس میں ڈالنا ہے چکن صاف کر کے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا تلنا ہے چکن جیسے تل گیا پھر آپ نے چکن کو کر دینا ہے فرائی ہو گیا پائے اس کے بعد جس طرح آپ عام روٹی میں آپ جس طریقے سے مسالہ بناتے ہیں گھر پہ گھر پہ جو ریسیپی آپ کی جو تیار ہوتی ہے سالنا بنانے کی گائے تو ساری سبزیاں آپ نے اچھی طریقے سے بھون لینی ہے فرائی کر دینی ہے تو گائے آلو آلو گوبھی مٹر اور شملہ مرچ گائے یہ سب آپ جس طرح جیسے ہی فرائی کر لیں گے تو گائے فرائی کرنے کے بعد اچھی طریقے سے جس طرح فرائی ہوگی تو آپ نے میکرونی سب سے پہلے بوائل کرنی ہے تو گا میکرونی آپ نے ایڈ کر دیں گے جس سے ہی ایڈ کریں گے برحال بائی چانس کس طرح گیس آ گئی ہے بر آپ نے پھر ہلکی ہلکی آنچ پہ میکرونی کو مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیوٹیفل میکرونی تیار ہے اور और آپ کھائے جا رہے ہیں اور کافی بیوٹیفل میکرونی کھائی جا رہے ہیں آب, آب, بہت ہی مزیدار اور شاندار آپ کے سامنے تیار ہوئی ہے بہت ہی بیوٹیفل آپ دیکھ سکتے ہیں میکرونی کے دانے کتنے ہی بیوٹیفل آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی یمی اور ریسپی آپ کو نظر آ رہی ہے تیار ہوئی بھی اس میں میکرونی بھی کافی شیپ کی آتی ہے تو آپ اسی شیپ کی میکرونی لیجئے گا کیونکہ کافی مزے اور کافی یعنی ویڈیو میں کافی آپ کو مزے اور کافی اسپیسی آپ کو اسپیشلی آپ کو تیار ہوتی نظر آ رہی ہے اوکے اوکے اسپائسی اس میں لون یعنی نمک تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا اس لیے تھوڑا سا اور ایڈ کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے اس میں لون ایڈ کیا جا رہا ہے یا نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اب اچھی طریقے سے مکس کیا جائے گا یار مکس کرتے ہوئے دھیان رکھیے گا میکرونی کے دانے گائس ٹوٹے نہیں کیونکہ آپ کو دیکھیں کافی یعنی مزے دار کافی یعنی اچھے آپ کو دانے بھی لگ رہے ہیں اس کے اور ذائقہ کافی اچھا ہوتا ہے میکرونی کھائی جا رہی ہے بہت ہی مزے اور بہت ہی شاندار بنی ہے سارے یہاں پہ حملہ ہوا ہوا ہے میکرونی میکرونی کافی ذائقے دار بنی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کا کہتے ہیں ڈی اینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا غیر مزید آنے والی آپ ریسیپی کے حوالے سے کون سی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اتنا ہی روحوں میں خیال رکھیے گا چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ اللہ حافظ